هل تريد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد هنا تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان هل انت تريد ان تجيب عنك ازيك حبيبي يا مرة؟ اخبارك انت عامل ايه؟ يا اخبارك يا عم ما يشوفك يا عم. برضه يا عم لما انت جيت والله الحمد لله تمام تمام؟ الحمد لله. الاولاد عاملين ايه؟ كويسين فين بولا واولادها فين هو انا سبت بولا يلعب شويه بس مش عارف. شكله مش عارف صدق مش عارف ويلعب ومش عارف مش عارف عارف ممكن يكون يعني ايه منه كده بعد يعني الواد بيلعب يعني حد حد هنا ازاي؟ كده أنا بسيبه أوقات كتير بيلعب يعني. متعود على كده يعني, يعني على طول؟ هو راح فين؟ ندور عليه عشان حاجة. يعني. فى في الشارع ندور عليه يعني هو ممكن يكون حد خده؟ طبعًا. ليه ليه عم؟ أنا كتير بيلعب هنا. طب ندور عليه تعال نبص عليه بصينا من نبصينا هنا اه عربية إيه؟ انا شايف عربية ورا ورا ده العربية دي؟ إيه, ايه هو منور من يعني هو قولها هنا ورا المال واد اه هنا اهو هات وادني كده يا كابتن طه واقف انزل اهو تاخد وادني انزل انزل ايه ده نايم ولا ايه اه طب نيجي نقف يا ابط اهو ما تطلعش انزل انزل انزل نشكركم جزيرة واحنا بنقدم رسالة للناس كلها علشان بس الاطفال والناس اللي بتسيب ولادها بره في الشارع بيخطفوا وبيتبهدلوا فاحنا حابيننا بس نوصل الرساله دي ليكم توعيه وبالذات في المدن الجديده بيبقى الدنيا فاضيه والناس بتامن وتقول نسيب اطفالنا يلعبوا وبتاع فممكن يحصل نفس اللي حصل او اكتر شويه فاحنا بنحب نوصل الرساله دي لكن الناس كلها معانا ايه زي ما انتم شايفين وادي بيولا اهو بيلعب كوره والناس مبسوطه وادي الحرامي <تصفيق> بس ده راجل محترم وحبينا نوصل الرساله دي نشكركم جزيلا ونرجو الاشتراك في القناه شكرا